وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا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 وإن تدع مثقنة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قُرْبَى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه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 ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۗ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 الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وَعَلَانِيَةً يرجون تجاره لن تبور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 جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يَدْخُلُونَهَا يَحُلُّونَ فِيهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ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 فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السَّيِّئُ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فَلَن